CTP a se CST în spatele atacului lui Iohannis la adresa lui Dragnea, a comis-o gravăroară diplomatic și politic. Cristian Tudor Popescu i-a transmis lui Claus Iohannis ce ar trebui să tiece poporul israelian nu este compus 100% din evrei. Jurnalistul de perere ce gafa a prezentat-lui prin exprimarea nelegerii secrete cu evrei, folosit în lecturi cu Liviu Dragnea, a fost motivat de, Dorina de a Muca din electoratul liderului PSD. Iohannis a zis expresis verbis, ce o face Dragnea pe acolo, în elegerii secrete cu evrei. Cu evrei Nearticulat De ce o face? Încearchii domnul Iohannis se mai nite voturi din zona asta a aion al populismului antisemitismului Pentru ce domnul? Iohannis, preedintele României, ar trebui să știe ce poporul israelian nu este compus 100% din evrei. Acolo nu e poporul evreu în Israel, este poporul israelian. Sunt în Israel aproape vreo 8 milioane, e un sfert aproape dintre ei, aproape 2 milioane nu sunt evrei. Un sfert? Sunt arabi, care cei mai mulți sunt musulmani, dar sunt și sunt drunzi, sunt armeni. Deci este o gravă eroare diplomaticii politic să spui ce s-a dus în Israel să fac în elegerii secrete, a pus secretele, care duce la protocoalele nelepilor sionului, în elegerii secrete, adică ce fac ei pe acolo. Dar acel cu evrei? Ce vrea să zic? Domnul Iohannis încearcă acum să îi mute voturi lui Dragnea, capital politic, exact pe tema lui favorit. Deci naional populistul, românul absolut naționalismul, merge cu antisemitismul, domnul. Dragnea s-a dus în Israeli domnul. Iohannis <fie> a vrut să le taxeze aici, la cei sensibili, la antisemitism, legat de naionalism, adică ce face PSD-ul, spunându-le bei, Dragnea s-a dus acolo să comploteze cu evrei. <fie> evrei! Adică să pun pe Dragnea în coliziune cu temele sale preferate de campanie, asta e ideea. Dar modul în care o face punct în primul rând ce nu se pricepe la ceva, nu tie să joace pe coarda asta naional antisemit, iar modul în care a făcut-o, pentru mine, este discreditant. Nu poate un eftestat să vorbească în felul acesta. Ar trebui să tie ce nu poți să te adresezi în acest fel în lecturi cu poporul israelian", a comentat Cristian Tudor Popescu, la Digi 24.